No joo, ni kan allako så många meddelanden. Ingen skickar någonting till mig. Vi har en sån här grupp. Och jag måste ha en pinsam bild av mig själv för att komma med i gruppen. Mhm. Mm Men jag vill inte. Nej, no, inte måste du. <tryck> Jag tycker inte om de här bilderna. Mm -hmm. <laughs> Oj, mormors lilla sötnos Vad är det nu med min älskling? Mina kompisar skickar på insamma bilder av mig till gruppen Och slutar inte fast jag ber dem sluta Oj, oj, min lilla älskling vad ska jag göra för att de här bilderna komma? Hur använder man en mobilrätt? Man använder den bara på bra sätt.